1 de decembrie 2020 Ce-ar zice moșii în roată dacă ne-ar vedea azi? Că boierii, tot boieri. Că și doar ei mută bolovanii. I-a dat timpul dreptate moșului. Și cine, unde e noul Cuza care să șteargă și să rute obrazul țării? Moșii, oane, tot ca pe vremea mătale. De ziua lor, românii a unirea cu o parte din parafe Și ne mai trebuie rugă, multă, multă muncă și răbdare ca să fim roată. România este o țară frumoasă și bogată. Românii sunt? Sunt. Răspuns corect! Trecutul României ne face să ne simțim? Liberi mândri și încrezători. Răspuns corect? Libertate este un lux! Uneori mândri și încrezători? Da, visători. You don't. Răspuns corect. avem nevoie de omire în fiecare zi. România care nu ne vede, ne pierde. FI o în fiecare zi. E simplu. Ascultă E simplu, zâmbește E simplu, ajută E simplu, gândește